lähemmäs. No niin täällä on muikkukukon teko alkanut Sau isaan On ruvennut tekemään muikkukukkoa tänään. Ja hänhän on tehnyt näitä ennenkin ja mukava mukavaa ratto saa touhua lumitöiden jälkeen. Saisan, että hathit nohaa, joka on tullut kiinni ja näyttää. laittaa possuun sitten tänään mukaan, Tuli mausti ja Kyllä, hyvin, hyvin sopii. Hieman rasvainen possun liha muikun kanssa. ja Tulee tosi tuhtia ja energiaa antavaa ruokaa. Niin, se olisi ainakaan. sai, sai. muikku aina. Joo, muikut on mukavan kokoisia ja näyttäisi olevan, että muikkua on noin 800 grammaa ja onko sianlihaa minkä verran 300-400 grammaa vai puolisen kiloa. Todennäköisesti muikkukukukolle tulee kokonaispainoa noin puolitoista kiloa plus ah. miinus. No niin, sinne piiloon muikut ja laitetaan sinne piiloon muikut ja possu. Tekni, sai San mitu, soi ihan. Joo. <laughs> ihan kätevä. Mik, miksi on äh, tai taimelainen voi tehdä? Siksi on apua valinnut. Joo. <laughs> apua. Ja tuommoista muotti, niin. Taikina mootti tai ja paistokattilaa sain... paisto tai, tai kasaria moni käyttää. Tai voi. เฮาต่อยนะคุณไล้ตะเหนยตะมา Onko onnettu? Onnistuu. Stävaa rohkeasti kiinni, ja dekää teen. Hieman apuvälineitä. Taisan.. Tai niin noin niin. sanoa? No, ja pienet korjausliikkeet, ikään kuin taitoluistelussa. Tyyli on vapaa, maku on se mikä ratkaisee. Vapaa, opa. Kalat on niin tuoreita, muikut, että meinaavat vielä pois pomppia. Voi tulee lähemmäksi matkassa. Miekka. kautta Kyllä se lai leuhaisi maatama opka löi. Siellä lepää. No niin, mi miten pitkään paistetaan uunissa. Noin, noin tunnin verran, noin tunnin verran sadassa 50 asteessa. Ja sittenhän se on. Parhaimmillaan paksun voikerroksen kanssa. Ja maahan No hei, paa, kuka tukkaa. God subscribe ja god like. God like and share. Jä, bye bye. Bye bye.